اهلا وسهلا فيكم اخواني اخواتي مرة اخرى في قناتنا كروشيه كوكوش لتعليم فن الكروشيه، اليوم ان شاء الله رح نبدأ في الجزء الاول من جسم الدمية الاميغورومي بس هالمرة رح يكون مختلف عن الطريقة اللي عملناها سابقا في القناة، كانت طريقة بسيطة جدا جدا ، هاي الطريقة قريبة للاسلوب التركي، لاحظوا تفاصيل القدم والكعب والـ والـ والركبة في تفاصيل كتيرة هالمرة رح تكون معنا طبعا أنا رح أشتغل هذا الجزء في هذا الجزء من الفيديو ورح يكون تكملة في الجزء الثاني إن شاء الله رح أحط لكم الجزء الثاني الرابط تحت في صندوق الوصف لما يكون جاهز معنا بتمنى تتابعوني وبتمنى أهم شي تعملوا اشتراك في القناة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد وخليكم معي شي حبيت أفرجيكم نوعية الخيوط اللي أنا استخدمتها طبعا أنا تغلبت جدا في إني ألاقي خيوط مناسبة للأميغورومي عندنا اللون درجة اللون المناسبة ولقيت هذا الخيط اللي هو أليزا بيبي بيست شفت إنه مناسب لألوان الأميغورومي يعني جاي بيج على زهري يعني اللون اللحمي تقريبا حستخدمه حستخدم سنارة اتنين ونص واكيد بحتاج المقص في صناعة هذا المجسم، طيب في البداية راح نبدأ في عمل الايد لهي الدمية راح نبدأ في دائرة سحرية طبعا استخدمت سنارة اتنين ونص مع هذا الخيط هاي الدائرة السحرية بسم الله عقدة البداية. ورح أعمل ستة حشو في داخل الدائرة واحد بسم الله اتنين تلاتة اربعة خمسة وهاي ستة تمام نسحب الخيط على الاخر ورح نسكر مع الارتفاع البداية الاول اول غرزة بمنزلقة تمام، انا السطر الثاني راح اطلع واحد ارتفاع كل غرزة في هاي الغراز راح اعمل فيها دبل كروشيه يعني <hesitation> اه اتنين غرزة حشو بحيث يكون المجموع كم اتناشر غرزة هاي هاي الست رقم ستة هاي السبعة وبنفس المكان تمانية بدي بعدها تسعة وبنفس المكان عشرة واخر واحدة احداش وبنفس المكان رقم اتناشة وبنيجي على الارتفاع لأول غرزة وبنسحب منزلق ونطلع الارتفاع للسطر الثالث السطر الثالث راح يكون فقط غرز حشو اتناشر غرزة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناش، وبنسكر بمنزلقة، نطلع الارتفاع واحد وبنفس بنفس المكان كمان رح نعمل اتناش برضو اتناش. سطر رقم كم صرنا واحد اثنين ثلاثة أربعة راح نكمل اتناش سطر أربعة وسطر خمسة اتناش وسطر ستة اتناش ثابت بدون أي زيادة تمام هاي عملنا راحد رقم ستة وسكرنا بمنزلقة الآن رح ناخد الارتفاع واحد سلسلة هذا السطر شو راح نعمل راح نعمل تناقص في التلات غرز الأولى هاي دخلنا في الفرونت لوب اللي هي الأمامي جزء الأول أو الأمامي من الغرزة الغرزة وهاي الفرونت لوب الغرزة اللي بعدها والفرونت لوب اللي هو خيط الأمامي من الغرزة الثالثة وبنسحبهم مرة واحدة حشو هذا اسمه تريبل تناقص يعني ثلاثة في تلات غرز الآن رح ناخد ايش اللي بعدها ثواني تأكد اللي بعدها رح تكون تناقص اللي هو تنتين مع بعض وكمان اللي بعدها تناقص تنتين مع بعض تمام وما تبقى حشو عادي هنشوف كم غرزة حشو رح يضل معنا واحد اثنين تلاتة اربعة وهاي رقم خمسة وبنيجي وصلنا لنهاية السطر وبناخد منزلقه تمام هاي شكل اليد من تحت اذا شو اللي عملناه هذا السطر عملنا تناقص في ثلاث غرز مع بعض جمعناهم واللي بعدها تنتين غرزتين عملناهن تناقص وكمان غرزتين تناقص وكملنا خمسه غرز ايش حشو السطر هاد خليني ادخل الخيط بس عشان ما يضل يضايقني السطر هاد راح يكون غرز حشو فقط. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة، هاي رقم تمانية، وخلصنا وبنسكر بمنزلقة، إذن هذا السطر راح يضل ماشي ثابت تمن غرز، تمام، راح يضل طالع ثابت تمن غرز. لفوق لنهاية الإيد 8 غرز رح يضل ماشي بهذا الشكل من سطر 8 لسطر 24 نحن نمشي بهذا الشكل تنوصل للنهاية 8 غرز حشو تمام هاي عملنا الإيدتين خلصنا لعند سطر 24 لاحظوا كيف صار الشكل هاي الإيدتين جاهزات قطعنا الخيط طبعا حشناهم شويه صوف صناعي هيك الإيدين جاهزين خلينا نشوف الرجل طبعا هالمره انا عملت لكم الرجل بتفاصيلها يعني, يعني طلعت كتير حلوه القدم والساق وهون الركبه وهون الفخذ يعني في تفاصيل حلوه بالرجل هالمره خلينا نشوف كيف رح نعمل هاي الرجل رح نبدا بسم الله دائره سحريه وبنطلع الارتفاع البداية، وراح ناخد ستة حشو كالعادة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهي ستة، نشد الخيط وبنسكر في منزلقة مع. ارتفاع البداية مع راس أول غرزة منزلقة نشد الخيط منيح، الآن رح أطلع ارتفاع واحد سلسلة وكل غرزة بهذا السطر رح يكون فيها دبل يعني اثنين غرزة حشو تمام يعني بمعنى رح يكون في هذا السطر كم المجموع رح يصير عنا ستة في اتنين اتناشر اتناشر غرزة حشو رح يكون في هذا السطر في كل غرزة رح يكون فيها اتنين حشو تمام آه، موضوع هذا الخيط يا جماعة نوعيته انه بتكون انه خيط مكون من عدة خيوط هاي مشكلته هذا الخيط مشكلتنا احنا في في الصوف انه ما عنا اه انواع مختلفة يعني كل الانواع التركية الاشياء اللي خاصة الاميجورومي صعب انك تلاقي كل شي متوفر عنا في اه المستلزمات هاي غرزة البداية مستلزمات الاميجورومي مثلا اه في شغلة مفقودة اللي هي العيو- عفوا نعم العيون العيون اللي بيجي لها برغي من ورا هاي مفقودة عنا مش موجودة خامات اللون الألوان هاي الألوان اللي بتيجي بلون البشرة يعني أنا بصعوبة لقيت هذا اللون هذا أنسب لون أنا لقيته بالسوق في محلات الخيوط تمام هلا عملنا أول سطرين السطر الثالث أخذنا الارتفاع الآن السطر الثالث رح يكون عفوا شابت كل غرزة في غرز هذا السطر رح يكون فيها غرزة حشو واحده فقط لا غير اي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته انتبهوا سته سبعه ثمانيه 12 غرزه حشو هاي 11 وهي 12 احنا بالسطر رقم 3 وهي راح نسكر بمنزلقه السطر رقم أربعة وخمسة يا جماعه راح يكون ثابت أربعة وخمسة راح يكون ثابت 12 4 و 5. كملوهم بدون اي تزايد وخلينا نرجع وصلنا وسكرنا منزلقة رح نطلع الارتفاع الان هذا السطر رقم ستة رح نعمل في الغرزة الاولى اول غرزة تزايد ثلاث مرات يعني واحد اثنين ثلاثة في نفس المكان ثلاث غرز حشو في نفس المكان في نفس الغرزة والغرزة اللي جنبها كمان ثلاثة حشو في نفس المكان واحد اثنين وهاي ثلاثه حشو في نفس المكان تمام يعني ثلاثه ثلاثه الان بنكمل ما تبقى العشره ايش حشو عادى نكملهم حشو للنهايه تسعة وهي عشرة تمام ماشي لهم هاي الغرزة البداية بنسكر بمنزلقة طيب هاي سطر ستة الآن سطر سبعة نطلع الارتفاع واحد سلسلة الغرزة الأولى رح ناخد غرزة حشو والغرزة الثانية اللي جنبها كمان غرزة حشو بدون أي تزايد الآن راح نعمل كمان مرة تزايد ثلاث غرز في نفس الغرزة يعني هاي الثالثة راح نأخذ ثلاثة حشوب في نفس الغرزة واحد اثنين ثلاثة في نفس الغرزة واللي جنبها كمان ثلاثة في نفس الغرزة واحد اثنين ثلاثة زايد ثلاثة 3 وبنكمل الباقي غرز حشو لنهاية السطر لنهاية السطر بنكمل حشو الآن السطر رقم 8 طبعا انتهينا في هذا السطر رح نسكر بمنزلقة والارتفاع للسطر رقم 8 سطر رقم 8 يا جماعة كله غرز حشو ثابتة، رح نمشي معها حشو ثابت بدون أي تزايد ولا نقصان، اوعوا تضيعوا غرزة زي حشو ثابت للنهاية، خلينا نكملوا، تمام وصلنا لنهاية السطر وبنسكر بمنزلقة مع غرزة البداية ونطلع واحد الارتفاع. الآن سطر الرقم تسعة شو راح نعمل راح نعمل تناقص ثلاث غرز في ثلاث غرز الغرزة الأولى والتانية والتالتة نجمعهم مع بعض في غرزة واحدة وبنسحب غرزة حشو تمام تلاتة في غرزة واحدة بسموه تريبل ديكريز تريبل دي ديكريز تمام اللي بعدها راح ناخد أربعة حشو واحد اثنين، ثلاثة، أربعة، تمام. كمان مرة بنرجع نكرر تريبل ديكريز يعني تناقص في ثلاث غرز. هاي الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، وبنسحب منهم الثلاثة وبناخد حشو. خلاص، وبنكمل ما تبقى إيش؟ غرز حشو عادية مفروض يكون عددهم أربعة هي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مظبوط عشرة حسب الباترون العدد مظبوط طبعا هذا الارتفاع وينه؟ ارتفاع هيه؟ البداية غرزة البداية وهي منزلقة ناخد الارتفاع بلشت تتكون عنا القدم تمام السطر التالي اللي هو رقم عشرة رح ناخد تناقص تريبل يعني ثلاث غرز كمان مرة كمان تريبل كمان ثلاث غرز رح نجمعهم نجمع... مع بعض نعمل فيهم تناقص اللي بعدها هتكون اتنين اه تناقص يعني غرزتين مع بعض تمام وما تبقى غرز حشو واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهي تمانية تمام وهي الارتفاع اللي هو غرزة البداية وبنسكر بمنزلقة نطلع واحد الارتفاع تمام؟ هاي شكل الرجل بلشت تظهر، سطر رقم احداش كلياته غرز حشو، حشو فقط لا غير تمام، خمسه سته 11 11 غرزه وبنيجي على الارتفاع هنا بس نركز في بدايه الخيط في ناس بحطوا علامه عادي في ناس بيحبوا يحطوا علامه مش مشكله وهي الارتفاع السطر اللي بعده تمام لحد الان واضح تمام؟ الان سطر رقم 12 ناخد اول غرزه ثابته حشو التاني رح ناخد تزايد يعني اتنين حشو في نفس المكان وما تبقى رح يكون حشو ثابت، هذا الخيط لأنه عدة خيطان فيه فبيغلب لأنه موضوع الأميجرومي غرز كلها غرز حشو ومشدودة فبدها دقة في النظر شايتعرفي وين بتدخلي وين بتطلعي وبدها كمان تكون شادة الخيط تمام ضروري يكون مشدود معك الخيط وهي وصلنا لنهاية السطر منزلقة السطر رقم 13 رح يضل ثابت 12 غرزة تعا نعدهم شان نتأكد هاي اتنين هاي ثلاثة أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، احداش وهي اثنى عشر، مزبوط؟ نصير لنهاية السطر، وهاي البداية منزلقة والارتفاع. تمام؟ لاحظوا هاي شكل القدم من تحت رقم 14 رح ناخد اتنين حشو الغرزة الثالثة رح نعمل فيها تزايد وما تبقى حشو ثابت رح يكونوا تسعة غرز حشو ثابت هذا سطر 14 مظبوط وبنسكر بمنزلقة الآن رقم 15 و 16 رح يكونوا غرز ثابتة طبعا مجموعة هاي الغرز صار 13 غرزة نعمل سطرين 15 و 16 ثابت سطر رقم 17 راح يكون 4 حشو. هي واحد, اتنين, تلاتة, أربعة حشو هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدها رح نعمل تزايد يعني تنتين حشو في نفس الغرزة وبعدها رح نعمل تمنية حشو ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تمام وبنسكر بمنزلقة مع الرأس. الان رقم 18 و19 راح يكون حشو ثابت راح نعمل سطرين حشو ثابت 18 و19 غرزه تمام وصلنا عند رقم عشرين رقم عشرين حيكون كالتالي خمسه حشو واحد 2 3 أربعة خمسة حشو الرقم ستة رح يكون فيها تزايد يعني اثنين حشو في نفس المكان وبعدها نكمل تمانية حشو واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبنسكر مع الارتفاع. الان سطر ركزوا معي سطر واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، خمس أسطر دائرة ثابتة راح يضل خمسة غرزة ثابتة، بدون أي تزايد يعني حنعمل خمس أسطر الان ثابتة حتى نوصل لسطر خمسة وعشرين. تمام، هيوصلنا وصلنا لهون. للساق خلصنا الساق الان بدنا نعمل آه هاي الفرزه عند الركبه من ورا من الخلف كيف راح نعملها الان هذا السطر رقم 26 شو راح نعمل طبعا سكرنا منزلقه واعطينا ارتفاع واحد سلسله الان راح نعمل ثلاثه حشو واحد اثنين ثلاثه تمام الان بدنا نضم الان كيف بدنا نضم نأخذ أول تنتين تناقص واللي بعدها كمان تنتين تناقص واللي بعدها كمان اثنين تناقص يعني تناقص ثلاث مرات مش بثلاث غرز لا كل مرة بغرزتين بس ثلاث مرات نعملنا التناقص تمام الآن رح ناخد ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة الآن شو رح نعمل تزايد يعني هاي الغرزة الأولى رح نعمل فيها اثنين اثنين غرزة حشو في نفس الغرزة واللي بعدها كمان اثنين، اثنين غرزه حشو في نفس الغرزة، وآخر واحدة كمان اثنين دبل يعني في نفس الغرزة، تمام، وصلنا لنهاية السطر وهي أول غرزة مسكر بمنزلقة، لاحظوا هاي الإجر من ورا وهاي الركبة من الأمام، تمام. معلش يا جماعة قطعة الكهرباء فالإضاءة هتختلف شوي المهم هذا السطر رقم سبعة وعشرين رح يكون ثابت غرز حشو ثابتة لنهاية السطر نظلنا ماشيين في لنهاية السطر حشو ثابت اجت الكهرباء الحمد لله رقم تمانية وعشرين رح يكون عنا بسم الله حشو واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبعدين رح ناخد تزايد يعني اثنين في نفس الغرزه ونكمل حشو ثابت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية وهاي تسعة تمام وراح نسكر بمنزلقة هذا الرقم تسعة وعشرين راح يكون ثابت ستاشر غرزة رقم تسعة وعشرين هذا السطر راح يكون ثابت ستاشر غرزة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحداش ماش لاتاش أربعتاش خمستاش إذا مزبوط رقم 16. هيك مظبوط الكلام والشغل لحد الآن وبنسكر المنزلقة بنطلع الارتفاع. رقم تلاتين راح نعمل ستة حشو، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تمام وراح نعمل رقم سبعة نعمل فيها تزايد يعني اتنين في نفس المكان وراح نكمل حشو حشو ثابت واحد اتنين يعني كل غرزة فوقها غرزة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهي التسعه وبنسكر مع الارتفاع الاول منزلقه وبنأخذ واحد سلسله تمام لهون هذا الشكل لهون واضح طيب الان سطر واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين يعني اربع اسطر هتكون ثابته اربع اسطر كل سطر عدد الغرز فيه سبعة عشر غرزه خلينا نعملهم عشان ما نضيع وقت الفيديو تمام من السطرين ثابت وخلص سكرنا بمنزلقه وطلعنا الارتفاع الان سطر 35 راح نعمل حشو سبع غرز هاي الثانيه جنبها طبعا هاي الثالثه منفردات هاي الرابعه خمسه سته هاي سبعه الآن راح نعمل واحد تزايد اللي هي رقم ثمانية راح يكون فيها اثنين حشو في نفس المكان تزايد وبعدها راح نكمل تزايد واحد ايه نكمل حشو ثابت عفوا هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وبنسكر مع الارتفاع منزلقة نطلع واحد سلسل الارتفاع الآن رقم ستة وتلاتين لعند أربعين يعني ستة وتلاتين سبعة وتلاتين ثمانية وتلاتين تسعة وتلاتين أربعين يعني هنعمل خمس خمس أسطر الآن ثابتة تمنتاشر غرزة بدون أي تزايد طيب هيك وصلنا لنهاية سطر أربعين وأنا حشيتها بالصوف الصناعي لاحظوا كيف شكلها ما أجمله الآن آخر سطر رح نعمله في الرجل طلعنا طبعا الارتفاع سلسلة الآن رح نعمل تسعة حشو هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهي تسعة حشو الان رح نعمل ايش واحد تزايد يعني اثنين في نفس الغرزة وراح اه اذا اعملنا بعد تسعة حشو عملنا تزايد بغرزة واحدة وبنكمل تمانية حشو نعم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية صلنا لنهاية السطر وبنسكر في منزلقة تمام آخر سطر رح يكون ثابت عنا هاي الارتفاع راح يكون غرز حشو ثابته خلينا بس نزغر ال... غرز حشو ثابته هذا السطر راح يكون مجموعه 19 غرزه حشو تمام هنعمله لنهايه هذا سطر رقم 42 ثابت تمام هاي وصلنا للنهايه وهاي الرجلين شوفوا احلاهم جنب بعض الآن شو رح نعمل أنا عشان ما تتغلبوا كل واحدة إلها طريقتها في بداية ونهاية السطر أنا رح أقص الخيط تمام الآن اللي رح نعمله رح نأخذ عقده البداية اللي رح نعمله يا جماعة نوصل الرجلتين مع بعض هاي الرجلتين هيك لاحظوا انتبهوا على الأقدام أحلفهم من وراء هيك وراح اشتغل بهذا الشكل وهم من الخلف طبعا شو راح اعمل؟ راح اخذ اللي مقابلين لبعض الغرزتين هدول هاي راح ابدا هون طبعا هاي الغرزه الاولى راح ناخذ عقدة البدايه تمام وراح اعمل شو؟ طبعا هدول خلص هذا كله خيطانين جوا راح اخذ غرزة بالهواء غرزة يعني سلسلة باعتبارها اللي هي راح توصل بين الرجلتين غرزة سلسلة راح تكون خط نقطة الوصل بين الرجلين وراح اجي على النقطة المقابلة لها بس انتبهوا ثبتوا ثبتوا تحت يكونوا متو... متناسقات، هأجي مثلا على هاي الغرزة وآخد منزلقة، تمام نشوف هيك هيك تمام، الخيوط يعني كلها رح تختفي طبعا حاليا هاي نقطة الاتصال وهي القدمين مع بعض الان نفسي رح اعتبر نفسي راح ابدأ سطر جديد واطلع واحد من واحد سلسلة هاي الارتفاع البداية وابلش في هذا السطر راح اخذ كل حشو فوق حشو بس ثابتة هاي ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانيه تسعه عشره احداش اتناشر تلاتهش اربعه عشر هاي الغرزه خمسه عشر بس هاي الخيوط طبعا اخفوها هاي 19 تمام هاي 19 زي ما كنا عاملين بدون تزايد الآن نيجي على الغرزة اللي عملناها اللي اياي اللي في النص وبناخد حشو فوقها واحد حشو وبنكمل عادي هنا فوق اول غرزة هح ندخل واحد نكمل طبعا هاي نقطة البداية هاي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هاي عشرة حداش اثنى عشر، ثلاثة عشر، اربعة عشر، خمسة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمنة عشر، وهاي تسعة عشر ثلاثه عشر اربعه خمسه منتاش وهاي تمام وجينا على النص هناخد كمان غرزة حشو في الغرزة هاي اللي بالوسط ونسكر هاد الارتفاع البداية نسكر بمنزلقة، ناخد واحد سلسلة للسطر التالي، الآن مجموع غرز هذا السطر كم راح يكون؟ 19 و19 غرزه من هون غرزه من هون راح يكون مجموعهم أربعين غرزه تمام هذا هنشوف السطر التالي السطر التالي هي طلعنا الارتفاع واحد سلسله في الغرزه الاولى راح يكون عندنا تزايد يعني اثنين غرزه في نفس المكان اثنين حشو في نفس المكان تمام الان رح نعمل اثنين حشو واحد اثنين واللي بعدها هتكون تزايد بنفس المكان اتنين غرزة حشو كمان مرة واحد حشو وجنبها واحد حشو واللي بعدها هتكون تزايد يعني اتنين غرزة حشو في نفس المكان تمام الآن راح نعمل خمسة وعشرين غرزة حشو واحد اتنين ثابت طبعا تلاتة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداش ناش تلتاش أربعة خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، وهاي واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، وهاي خمسة وعشرين اتنين وعشرين اربعه وهاي خمسه تمام الآن اللي راح نعمله اثنين ايه عفوا واحد تزايد اللي هي الغرزة هاي رقم ستة وعشرين راح نحط فيها تزايد يعني تنتين في نفس المكان بعدين راح نعمل اثنين حشو جنب بعض هاي واحدة وهاي تنتين بعدين راح نعمل تزايد اللي هو اثنين حشو في نفس المكان بعدين واحد حشو واثنين حشو جنب بعض بدون تزايد واحد تزايد اخر واحد حتكون تزايد اللي هي قبل قبل الاخيرة مش الاخيرة واخر غرزة راح تكون عنا حشو تمام ونسكر بمنزلقة والارتفاع نراجع شو عملنا في هذا السطر في هذا السطر يا بنات عملنا بلشنا من هون عملنا واحد تزايد بعدين عملنا اثنين حشو واحد تزايد اثنين حشو واحد تزايد بعدين كملنا وعشرين غرزه ثابته حشو بعدين عملنا اثنين واحد تزايد اثنين حشو واحد تزايد اثنين حشو واحد تزايد واخر غرزه كانت حشو والمجموع هذا السطر عشان تتاكدوا ستة 46 غرزه 46 غرزه الان يا جماعه اللي راح نعمله انه راح نكرر هذا السطر يعني 46 غرزه ثابته حشو ست اسطر ست اسطر راح تكون حشو ثابت خلينا نعملهم ونرجع لكم تمام هاي خلصنا الاسطر الان السطر التالي طبعا طلعنا سكرنا منزلقة وطلعنا واحد سلسلة، السطر التالي أول غرزة حشو تمام بعدها راح يكون في عنا تناقص الغرزة اللي بعدها التالية التنتين اللي جنب بعض راح نعمل فيهم تناقص بهذا الشكل، الآن راح نأخذ اثنين حشو واحد اثنين. وراح ناخذ كمان تناقص هاي الغرزه واللي بعدها الموضوع صار صعب معلش هاي تناقص تمام اذا عملنا واحد حشو تناقص اثنين حشو تناقص الان راح نعمل وتلاتين حشو ثابت واحد اثنين تلات، راح نضلنا ماشيين لحد ما يصير المجموع اتنين وتلاتين ونوقف. وصلنا عند رقم اتنين وتلاتين حشو، الآن راح نعمل تناقص في الغرزتين اللي وراهم مباشرة، هاي، واللي بعدها، هاي تناقص، تمام. الآن راح ناخد اتنين حشو. هاي واحد حشو ثابت وله جنبها واحد وراح ناخد كمان تناقص الغرزتين اللي ورا بعض، باقي عنا غرزة حشو ثابتة وبنسكر بمنزلقة، وهي واحد للارتفاع بهذا الشكل تمام السطر التالي راح يكون. اثنين حشو ورا بعض هاي الاولى وهي الثانيه وراها والان راح نعمل تناقص اللي هم اثنين اللي ورا بعض هدول راح ناخدهم بغرزه واحده كمان مره بنكرر اثنين حشو مفرده واحد اثنين بعدها راح ناخد الغرزتين تناقص تمام بنكرر كمان مرة اثنين حشو مفردة واحد اثنين بعدها بناخد كم تناقص يعني ثلاث مرات هذا الحكي راح يتكرر معنا الآن رح ناخد تسعة عشر غرزة حشو ثابت اثنين ثلاثة رح نستمر 19 غرزة ثابتة تمام خلصنا 19 غرزة حشو الآن رح نعمل تناقص يعني رح ناخد الغرزتين اللي ورا بعض هدول ونعمل فيهم تناقص تمام الآن رح ناخد اثنين حشو واحد اثنين كمان تناقص وراهم هاي واللي بعدها هيكون فيهم تناقص تمام كمان اثنين حشو هاي واحد هاي اثنين وراح ناخد كمان تناقص واخر شي اخر غرزة آخر غرزة حتكون واحد حشو. أو منسكر بغرزة البداية اللي هو منزلقة مطلع واحد سلسلة. لاحظوا كيف الشكل طبعا مجموع غرز هذا السطر كم ستة وثلاثين غرزة بالضبط ستة وثلاثين غرزة. هلا السطر التالي راح يكون كالتالي أربعة حشو واحد اثنين تلاته اربعه وبعدين تناقص كمان مره واحد مكرر طبعا اتنين تلاته اربعه وكمان تناقص وهكذا هذا السطر راح يكون كله هيك أربعة حشو تناقص أربعة حشو تناقص لنهاية السطر، السطر إذا عملنا أربعة غرز حشو وتناقص كررناهم ست مرات وسكرنا، السطر التالي راح يكون ثابت تلاتين غرزة حشو ثابتة بدون أي تناقص أو تزايد، خلينا نعمله، السطر التالي ركزوا لو سمحتوا، هي طلعنا الارتفاع راح نعمل خمسة حشو متتاليات مفرده طبعا هاي اول واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه هاي خمسه حشو تمام الان راح نعمل تناقص دول الغرزتين اللي ورا بعض ناخد فيهم تناقص تمام الآن رح ناخد واحد حشو وكمان وراء واحد التناقص يعني اثنين مع بعض تمام الآن رح نعمل إحداش حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحداش، تمام. الآن رح ناخد تناقص، نجمع التنتين مع بعض. تمام. ناخد حشو واحدة مفردة. الآن تناقص تنتين مع بعض وما تبقى حشو واحد نيم ثلاثة وهاي أربعة تمام وبنسكر في منزلقة مع بداية السطر وهي الارتفاع مجموع غرز هذا السطر كم؟ ستة وعشرين غرزة تمام الآن اللي رح نعمله احنا رح نعمل خمس اسطر ستة ثابتة ستة غرزة حشو ثابتة خمس اسطر تمام أنا حشيتها لهون وصلت وراح أوقف لأنه الفيديو صار طويل كتير وصلت لهي المرحلة عند الخصر وان شاء الله رح نكمل الجزء الثاني ورح احط لكم رابط الجزء الثاني ان شاء الله لما اخلصه تحت في صندوق الوصف رح تلاقوه عشان تكملوا الدمية اشتغلوا معي لحد هون علشان نكمل مع بعض بتمنى تكون نالت اعجابكم مني انا كاظم محمد ارق التحيات ولا تنسوا تعملوا اشتراك في القناه والسلام عليكم